що в нас називали Хмельницьким. Богдан Хмельницький ніколи в житті тут не був. Навколо кружляв, але в нас ніколи не був. Так екскурсію центром Хмельницького розпочинає екскурсовод Ігор Байдак. Проводить її для вимушених переселенців. Такий формат розробив для дорослих. Раніше знайомив з історією міста і дітей. Діти віджили, діти, можна сказати, діти стали знову дітьми такими, як вони розповідали про свій клас, про свою школу, скільки учнів, що їм подобається. Ігор Байдак каже, після цього організували й екскурсію для батьків. Серед локацій, які їм покажуть, є об'єкти архітектури, також пам'ятник Тарасу Шевченку і воїнам, які загинули на території інших держав. Сучасна архітектура, роботи Миколи Мазура, пам'ятник воїнам, черепаха бажань, як я казав, ляльковий, перша багатоповерхівка, цілий ряд музеїв. Ігор Байдак розповідає, екскурсії проводять безкоштовно. Через війну маршрут пролягає поблизу укриттів. Ходимо так, особливо, коли це діти, щоб не далі, ніж 50 метрів було бомбосховище. Ну, звичайно, формат для дорослих буде дещо змінений. Це, по-перше, буде трошки довше за часом. Екскурсія – раз, довша за відстаню – два. З вживанням ненормативної лексики. Ну, такий тренд сьогодні. Із Києва через війну приїхала до родичів Світлана Іщенко. На екскурсію центром Хмельницького прийшла з чоловіком та двома доньками. Жінка ділиться враженнями. У нас час цього реально не вистачає, якогось позитиву, тим більше історії. люди, які приїжджають містом, вони повинні його знати. Це місто і я дуже люблю Україну, я навіть написала свій вірш про Україну. Україна – чарівна країна, вона квітуча і солов'їна, вона загорнута в бабусину казку, жирі та сонцем і божою ласкою. Організовувати екскурсії для вимушених переселенців допомагає екскурсовод із Києва Юлія Бевзенко. За її словами, такий проєкт світовий, бо проходить у містах, куди українці переїхали через війну. Прийшла ідея показувати те місто, в якому перебувають вимушено дітки з родинами під час війни. Всі трішки сумнівалися, гіди, чи це якби доречно проводити екскурсії, гуляти зараз під час війни, але що робити? Діти ні в чому не винні, їх трішки відволікти. Екскурсії для вимушених переселенців, каже Ігор Байдак, планують проводити тричі на тиждень. Після перемоги їх організовуватимуть і за містом. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.